День. Доброго, Доброго дня! дня. Доброго дня. Доброго дня. Ну, це наша от, родина з Маріуполя, яка зараз живе в Збрежу. Я Оксана, це моя свекрова, бабця наша Анна Парфіровна, це мій чоловік Едуард, це онук Марк. Марк, це старша донька. Анастасія, це менша Валерія. Валерія. То запрошуємо вас у гості до нас. це наша кухня. Тут у нас ще маленькі цплята які ось вилупились. Це хазяйна, але ми за ними доглядаємо. Огородина, що нам дають? Дає Олексій Васильович, наш господар, дає Валентина, вона нам дає картоплю. Ми дає... допомагали їй засаджати огород. Дає тому... помідори, дає огірочки, дає картоплю, дає бурячок. Все дає. Сусіди приносять молоко. Сусіди та, приносять, <groipper> да, Яйця свої. 3 червня приїхали, а я з чоловіком приїхала 2 квітня. Ну, а старша дочка, вона приїхала 24 лютого сюди. Її чоловік, як почув, ну, я не знаю, він сказав, уїжджайте. І він їх сюди привіз. І на початку березня він вже пішов добровольцям на фронт. Ви знаєте, я не закінчила ремонт, я такий ремонт робила в квартирі. І тільки один коридор не закінчила. І, а коли прийшла, подивилася на свою квартиру. Її просто немає. Весь це був розбитий, все вибито. Кидають, кидають Бога. Летить, кидать, все летить. Пережили скільки, що не дають, дуже. Бачили те, що вороглимо. Маріуполь, розумієте, і не забудеться це ніколи, ніколи. А це наш Василійович, який да. нас приютив. Велику хату, як кажуть, на світлицю дав їм, а сам в, одній сам в одній кімнаті. Та теж мого сина хата то теж вони там у двох кімнатах розташувалися. От, молюся з вечора і встаю ранком, перше за все прошу, щоб Господь зберіг життя нашим захисникам. Це перше за все. Хочеться плакати, тому що мій похресник зараз в полоні. Він, він був азовсталі. І там його взяли, в полону я не знаю його долю. Мы все зараз таж служить в збройних силах. Хочу, ну, хочеш, щоб скоріше перемога настала. Проходіть, будь ласка. Ну заходьте. Ми зараз мешкаємо з дівчатами, тут у нас як спальня. А це наша кишка, яка приїхала з Малюпаля. Ну ви ж знаєте, що їх зовуть мася. Пережила все і приїхала. Подушки, ковдри, що вже купили, що надали волонтери завдяки Тамарі Яніною. Коли дуже сумно, я плела плед дитині, йому він сподобається. М'якенькі, тепленькі. Бувають ну, хвилини такі, коли хочеться обратно. Тут нам всім не вистачає. от іменно вдома того, що, що у нас там, того життя, що залишилось там. Робота, друзі. І все своє там було. Тут, тут, і, тут цифри а, а, а в початку нету, і в кінці нету. Тут нарізані кольори, які нужны, потрібні. Ось я їх і розкрашую. Читати ще не вміє, бабушка що не навчила. Бабушка вчить тебе. Да. Ми ще працюємо онлайн от. в школі та робочого часу закривати, хто, щоб люди отримували гроші, то так от я працюю. Так, і... А тут один, два, три, чотири, п'ять. Так, рисував, що і нос грязний. Так. Да? Да. Держи. Мене звати Валерія. Я сама з міста Маріуполя. та Всі 27 років прожила у Маріуполі до 24 лютого, поки не почалася окупація міста. Взагалі, все своє життя ми розмовляли російською мовою. Я для себе вирішила, що після окупації Маріуполя мовою расистів я ну, розмовляти ну, не хочу, не можу. Тому що Маріуполь і ця війна забрали життя мого чоловіка. Мій чоловік майже вісім років дав Служби в Азові не за те, щоб я зараз розмовляла російською мовою. Він відстоював Донбас, він стояв на захисті цього міста, Маріуполя. А вже тут в нас от почалося якесь відновлення взагалі ну, і життя, і мови, і розуміння, що ну, це для нас значить все. Що трапилось в Маріуполі, взагалі в країні коїться. — Ну ти українську розумієш чи ні? Р... — Розумієш? — Розумієш. Зранку встаю і відкриваю овець. Якщо немає у них уже такої їди, то підсипаю там зерна підсипаю, щоб вони як поснідали. Зараз я повністю поклався на Едуарда Миколаєвича вівці на його відповідальності. Коли каже вівці блеють, а кажу, скоро будуть едик кричати. Едик, хочем їсти. Во, наші дівчата відпочивають, поїли, поснідали. Дівчата нам навели порядок, ну, що змогли своїми руками зробили, то якось так дурня не валяли. Як водку не п'ємо, пиво не п'ємо, то кожен день щось робимо. Зараз ми знаходимося сюди, на подвір'ї, де наш новий будинок, який ми придбали Це. за останні гроші, як кажуть. Допомагають нам -таки, завдяки Яніна і Тамарі, вона знайшла волонтерів, якусь там фірму, яка ну, обіцяє нам тут і вікна, і двері поміняти. А так ми ще за власні кошти, громада допомагає. Ми хочемо тут і другий поверх робити, тому що сім'я у нас велика. О, чекаємо наших хлопців, і треба, щоб де нам було усім жити. Ми думаємо, що тут буде гарно. Ми хочемо тут зробити і терасу, і квітнички, щоб все це було дуже добре. Ой, так, тут роботи багато, але ну що очі нас не бояться, маємо. руки роблять. Це надія це чим ми зараз живемо. Ну, ми хочемо, щоб ми вже е, новий рік зустрічали тут, якщо ми зробимо кухню, ванну коридор та одну велику кімнату, то ми вже сюди хочемо переїхати. Знімайте! Проходьте. От тут у нас і огірки вже є, і помідори є, гриби, гриби. з нашого лісу, варення закрили, кабачки. Мьод! Це малина у нас закрита, це у нас слива закрита, то зимою буде і пиріжки будемо робити, чаї пити, і все в нас буде. Все буде добре. Мені не вистачає моря. Коли була весна, от, wow. березень, квітень, у нас красиві. в Маріуполі було, wow. що крига сходить з моря, і чутно запах моря. А тут у цього не було, і от вітер ну, дує, і я цього запаху не чую. расстроилась, что моря нет. Мама. Мам! А? А больше вот зайди сюда. Давай. Эдик, идем обедать. Васильевич! Пішли обідати вже, ідіть за, за стіл сідайте. Запрошуємо до нашого столу. Це суп гороховий, то зараз будемо... Щоб смачно було, Василю зараз поблагословити все. Господи, Ісуса Христе, Сину Божий, Ти коли ходив по землі, Ти благословив страви своїм учням. Благослови, очисни, ось Ти поживо, яку сьогодні Ти да нам. І дай прийняти на здоров'я з радістю і простою серце во ім'я Ісуса Христа. Амінь. Амінь. Амінь. Це смачного. Смачного. смачного. смачного.